Válka stát. Stát. v Evropě není nemyslitelná a nestihneme se na ni nachystat, pokud se nebudeme připravovat dlouhodobě už v míru. Buďme opravdu rádi, že jsme součástí nejsilnější vojenské aliance, že naopak nejsme sami a že se díky tomu snižuje pravděpodobnost, že by nás někdo mohl ohrozit. Naše členství v NATO je to nejlepší odstrašení, jakého můžeme dosáhnout. Cílem našeho úsilí není vyvolat válku, ale vyhnout se Kdyby ale nastala, tak ji musíme vyhrát. Jedinou možností, jak toho dosáhnout, je ukázat agresivnímu Rusku, že žádná jeho snaha nemá šanci na úspěch. Rusko rozumí pouze naší alianční jednotě, odhodlání, vojenské síle a připravenosti na vojenský střet. Události minulého roku se změnily v bezpečnostní situaci nejvíce od druhé světové války. A v tu chvíli bylo zcela jasné, jak moc jsme za posledních 30 let zaspali. Všichni víme, že udržení tohoto vysokého standardu potřebují vojáci odpovídající vybavení, které opravdu techniku 21. století. A snad mám pro vás dobrou zprávu, že se nám velké strategické projekty skutečně rozjíždějí. Vždy jde o nějaký společný záměr, protože pokud chceme moderní, vybavenou a dobře vyzvičenou armádu pro 21. století, musíme proto udělat všichni maximum. Snad konečně můžeme říct, že nejde pouze, o naše božné přání, ale o reálný plán. A teď záleží jenom na nás, na nás, co tady sedíme, aby se tento plán stal skutečností.